Сіль – рада одного з населених пунктів Миколаївського району. Зараз спеціалісти сидять за своїми столами, тут є світло. Найближчим часом утеплять стіни. На даху вже вклали теплоакумулюючі матеріали. Тим ну, не менш добре. Світло, тепло, сухо. Звісно, <світло> в конечно, приміщенні набагато краще, ніж приспособлено в приспособленому приміщенні. Техніка вже працює. все. Частіше приходять з питаннями пошкодження будинок, щоб якусь отримати матеріальну допомогу, щоб мали змогу відремонтувати свої житлові будинки і повертатися на територію проживати в нас». Ще тиждень тому це приміщення мало інший вигляд. Тут сверлили отвори в стінах, аби протягнути кабелі живлення, привели до ладу стелю, вікна. На горищі вклали утеплювач, вцілілими на іншому боці будівлі шиферинами перекрили дах. З однієї великої понівоченої споруди зібрали вдвічі меншу. Я пригласив до сільради і з тим, щоб отримати металопрофіль. Це не тільки я, а своїх сусідів привозив я документи і здав в сільраду, щоб отримати металопрофіль. Почалися ну, бойові дії, розбили повністю сільраду, Наталію Федоровний кабінет. Ну зараз спасіба, люди небайдужі відремонтували. Зараз приймають в сільраді. І спасибі, що люди зробили, їздить приймати. Це робочий стіл старости села Наталії Панаші, за яким вона працювала, поки в будівлю не влучив 152-мм снаряд. Це сталося 8 квітня. Відтоді робітники надавали послуги селянам в підсобних приміщеннях, які вціліли. В гаражах обладнали гуманітарний склад. Незабаром це все зберігатиметься в капітальній будівлі. Ось в цій кімнаті планують складати продукти довгострокового зберігання, але після ремонту. А це тимчасове приміщення для паперового архіву. А ми документи ці двері зобили наглухо. Підперли тут заложили таким образом вікно. З тої сторони зараз ми його вже поставили USB. От. Але для першого разу нам вистачить. Наталія Паначій розповідає, що до ремонту будівлі долучились місцеві жителі та волонтери. В кабінетах можна побачити невластиві для таких установ елементи декору. Як цей горщик для квітів. Я Хочу сказати, що ці всі трофеї зібрані з нашої території добровольцями, от, які потім здаються на утилізацію. Але за моїм проханням я хочу після закінчення війни мрію створити музей шкоди рашистів на нашій території. Тому що саме от такими от великими снарядами... Це Снаряд 152-го калібру, який розбив мій кабінет, це снаряд від снаряду гільза трошки менша, але всі люди чули, коли вони летіли над нашими селами і дуже громко свистіли, такий свист у них був, саме це розривались ось такі Ці та інші уламки, носії та гільзи планують встановити перед відремонтованою сільською радою, розповіла Наталія Панощій. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.